I hem arribat a aquesta santa casa... El periodista Pau Benavent s'asseva una cadira i es posa als auriculars per escoltar música. Sabeu quina és la màgia d'això que sona? Explica moltes més coses del que sembla. És del segell discogràfic de la Fonoteca de Música Tradicional Catalana, una col·lecció de discos excepcional. Inclou curiositats de tota mena. El van donar a de Tibissa... El cant dels pastors per fer a veurar les olles i centenars de cançons i música instrumental. Un toca discos gira i en pau revisa el llibret del disc on hi ha una partitura. Hi han participat formacions musicals, investigadors, informadors i músics d'arreu del país des de l'any 1987. Apareix el text sobreimpres, música instrumental, balles populars, tonades, cançons, etc. Els discos estan a la pàgina web Calaix. Es poden adquirir per internet o consultar a la fonoteca de música tradicional catalana. Deixeu-vos seduir pels sons de la tradició. Apareix sobre empresa a la web calaix.gencat.cat, l'adreça fonotecamptra.cultura.gencat.cat i el telèfon de cita prèvia 93 567 1032.